Tapasztalatot szeretném megosztani veletek. A fogényemmel voltak problémák, duzzadt volt és vérzett. Egy vagyon költöttem már fogkrémekre, meg mindenféle kencére, amire, amitől a gyógyulás reméltem. Persze ez is bio volt, de ő sem segített hatásosan. Nos, amióta, ami ajánlotta a harmadik szem tisztítót, elkezdtem használni, már észrevettem egy kis javulást, de Ugyan, mint tudjátok, tegnap óta kapható a szervek CD, a nemi kiadásában. Én megvásároltam az egyiket, amin ami rajta van a foginy többek között, egész egyszer csináltam, és utána egész éjszaka ment, alvás közben egész nap hallgattam, mert módon volt rá, de már reggel úgy ébredtem, hogy a reggeli fogmosásnál nem vérzett az ínyem. Úgyhogy uh, szeretettel állom mindenkinek, fantasztikus ereje van! Yes.